اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخص الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات، نحن حاليا نصور مشروع اسمه موسم اسطنبول في منطقه اسمها كات لشركه انشاء اسمه ساري لار، هون بدي احط لكم حاليا السي في تبع شركه الانشاء مشان تحسنوا تطلعوا على قسم من المشاريع الخاصه فيها مثل ما انكم شايفين في كمان مشروع اسمه موسم بس بغير مكان وهذا المشروع اسمه موسم وحاليا هذا المشروع نحن رايحين نصوره في منطقه كات المهم المشروع حلو يعني الحلو فيه اكثر شيء هو انه موجود على تله وموجود في منطقه اسمها كاتانة قريبه من مركز المدينه فيه عيوب مثل كل المشاريع وفيه ميزات مثل كل المشاريع بنركز على الاثنين ما ننسى انه كل مشروع فيه عيوب وميزات فلازم نركز على اثنيناتهم حتى نعرف انه هي الميزات انا بتضرني مشان ما اخذ فيه او هي العيوب بتضرني مشان ما اخذ فيه او هي الميزات بتفيدني اي تمام هذا المشروع بستثمر فيه فهذا المشروع صار من شبكة مشاريع تي دي اي ومشان تعرفوا شبكة مشاريع تي دي اي بتفوتوا على اليوتيوب وتبحثوا عن تركيا شقة الاحلام كاميرا وبتضغطوا على اشتراك وجرس مشان تصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة بنبلش باللقطات الجوية بعد ما اطلع وان شاء الله بعدين ننزل على الماكيت وبعدين نشوف الشقة النموذجية وجهات الناس اختلفت كانت الناس تفكر تسكن في مركز المدينة في مكان يكون فيه زحمة ويكون فيه مولات ويكون فيه أسواق ويكون فيه شارع بغداد ميدان تقسيم يعني هاي القصص مع الأسف يعني صارت الناس بسبب جائحة فيروس كورونا صارت الناس تفكر لا أنا بدي مكان يكون بعيد في فئة تانية من الأشخاص اللي حبوا يستثمروا في تركيا بيقولوا طيب أنا ما بدي يكون بعيد لأني بدي أتنقل لهي المناطق المركزية ممكن يكون عندي أعمال أنا بحس حالي مرتاح لما بكون جنب هذه الأماكن لكن في بعض المشاريع تعطيك ميزة أنه بتكون هي قريبة جداً من مركز المدينة بنفس الوقت منعزلة بسبب طبيعتها الجغرافية مثل بعض المشاريع يلي بتكون على تلال ووحدة من التلال يلي موجودة بإسطنبول ضمت واحد من شبكة مشاريع تي دي اي يلي اسمه موسم إسطنبول رح تلاقوه على اليوتيوب رح تشوفوا إيجابياته وسلبياته رح تعرفوا شو معناتها الواحد يسكن في مكان الاطلاله الساحرة بنفس الوقت قريب من مركز المدينة قريب من المطار انتظرونا على الموعد فمثل ما حكينا هون الماكيت هذا رح نبلش فيه بعدين ان شاء الله ننتقل للشقه آه النموذجيه، فالشقه النموذجيه هي شقه اساسا موجوده داخل المشروع نفسه يعني مو شيء مثلا مبني خارج المشروع او كذا لا هي شقه اساسا آه للبيع يعني مثلها في كثير، فالماكيت واضح معي هون هو كثير بسيط هو عباره عن ثلاث مباني لكن هاي البساطه هون بنلاقي فيها كثير تعقيدات، اول شيء بنلاحظه لما بنشوف الماكيت او لما بنيجي على ارض المشروع والمنطقه بنلاحظ الميول اللي موجود، نحن هون تماما على تله، وهذا الشيء ما يعني قليل ما تلاقيه، بالذات لما انت بتكون عم بدور على مشروع عائلي. بتعرفوا انتم مثلا المناطق الجبليه مثل طرابزون بيكون لها اطلالات حلوه، الاطلالات هي شو سببها؟ شو سرها؟ سرها انه في ميول، اذا ما في ميول معناتها ما في اطلاله، اذا ما في ميول معناتها ما في مثلا هواء، ما في جو حلو، ما في يعني الميول هذا كتير ميزة حلوة لأي مشروع يكون موجود فيه فيه بعض السلبيات مثلاً إنه الواحد بصير بقى بده يطلع على المشروع بده يتعذب بالطلع وكذا بس لكن كلنا بنعرف يعني مين صار لا يشتري شقة وما يكون عنده سيارة إضافة لموضوع التكاسي صار كثير. إضافة إنه أي شيء الواحد بده إياه يعني اليوم بحسن بيجيبه عن طريق الانترنت فبنرجع للمشروع بنشوف الميول تبع الأرض في كل الاتجاهات يعني هون هذا الميول جاي هيك وهون من وراء الميول رايح بهذا الاتجاه الطوابق هنا 10 طوابق للبلوكات كلها وفي عنا 181 شقة الأرض مساحتها 7000 متر الأرض شكلها كثير غريب يعني حقيقة غريب غريب جدا حتى الميول اللي فيها وأساساً هو ساير على لفة في تحته شارع في جنبه شارع فالأرض محصورة بشكل فعلاً بتحسه مفصل تفصيل لهذا المشروع والمشروع مفصل لهذه العرض وهذا الطبيعي ف المساحات الخضراء بشكل عام نشوف انه ما هي منتشرة كثير لاني عم بيحاولوا كانوا المساحات الخضراء يحطوا فيها بعض الفاسيلتيز يعني اللي علاقه بالحدائق وملعب كره القدم وهالاساسي لان اذا ما استغلوها بهذا الشكل ما راح يكون في شيء ابدا من الفاسيلتيز فهنا كان عنده خيارات يا يعني اما يحطوا مساحات خضراء كثير وما راح يحسون الناس يستفيدوا منها كثير ليش لاني اساسا المبنى الثلاث بلوكات هذول مو مثل باقي المجمعات لاني الارض محصوره بهذا الشكل فبيكونوا الاطلالات ما حتكون غالبا على المساحات الخضراء لاني ما أدامه مساحه قدامه مفتوحه مساحه هي فقط 7000 متر تقريبا فلذلك كان عندهم الحل الامثل انه نحن ما دام عندنا تله وعندنا مكان مرتفع والبلوكات ما بتغطي على بعض من الاطلالات يلي يعني علاقه بالمنطقه يعني على وادي اسطنبول على بلغراد الغابات على هالشغلات بشكل عام انت بمكان مرتفع والمساحات الخضراء اللي هون نستفيد منها بنحط فيها فاسيليتيز مثل حدائق مثل ملاعب اطفال مثل سينما مثل ملعب كرة سلة ملعب كرة قدم هاي القصص هي كانت جدا مهمة بالنسبة لهم وبعتقد هو يعني نوعا ما خيار سليم فالبلوكات هون واضح معي أنه البلاكين موجودة بأغلب بلوكات على سطح البلوكات في تراسات بشكل عام الشكل الخارجي للبناء كتير حلو ورح تشوفوا هلأ باللقطة اياها إنسيرت الشكل الخارجي للبناء هو شلون تماماً مطابق للماكات يعني تقريباً ما في فرق أبداً غير أنه الشجر هون على المكات شوي أكبر من الشجر يعني موجود بالمجمع بجوز لأني هون ماكات بجوز لأني الشجر لساته جديد، لكن كشكل بناء خارجي في بس شغلة يعني فرق أنه البلاكين الزجاج تبعهم بالبناء الأساسي مثل ما تشوفوا بالإنسرت لونه أخضر، لكن هون على الماكيت عاملينه أبيض وبعتقد الأخضر هو نوعاً ما ممكن يعتبر شوي أجمل فهذا كل شيء عن الماكيت من الفاسيرتيز الموجودة بشكل عام كتير حلوة يعني في عندك أنت هون مسبح للسيدات رجال لكن يوم للسيدات اليوم للرجال هذا موضوع بجوز الناس ما كثير تفضله لكن مثل ما عندنا مساحه كثير صغيره ما فيها المساحه الكبيره 7000 متر بس تي دي ا bizim her zaman uzun süredir çalıştığımız bir çözüm ortağımız uzun zamandır hiçbir sorun yaşamadan çok şükür çalışıyoruz birlikte Uzun yıllarda çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Başta siz e, Kamuran Bey olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte çalıştığımız için çok mutluyuz. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor satışlarda. Her zaman bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Müşterilere de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bizim için en güvendiğimiz çözüm ortaklarımızdan birisi olarak TDA, listenin başında yer alıyor. El mesruu aile Yani eze fi mesruu lazim kun aile had. Yani övvü şey ما في تحته محال تجاريه فقط ثلاث محلات تجاريه فقط ومن للبيع للأجار ما في تحته مول ما في قريب منه كثير مول يعني في بس بقى بدك سياره وحده ونص كيلو متر او هيك شيء راح تشوفوا انتم اساسا الخريطه الجويه تبعنا فالمشروع هذا مشان الواحد يسكن يشوف مناظر حلوه ينبسط بالاطلاله وياخذ مساحه مرتبه بكواليتي حلو هذا الشيء راح نشوفه كمان بالشقه الفاسيلتيز هي كثير بتميز هذا المشروع اذا واحد يسكن هون بهذا المشروع هو اساسا ساكن في مركز المدينه تقريبا يعني كات ما كتير كثير مركزيه في جنبه كثير امور معروفه مثل مطار الترت اساسا مو كثير بعيد عليه المولات بوادي اسطنبول مو كثير بعيد عليه جامعه هون في جنبه اساسا جامعه جنبه في مدرسه خاصه بنفس الوقت هو مثل ما قلنا في على تله في منطقه هادئه اذا على مركز المدينه اساسا المسافه ما حتكون بعيده كمسافه فالفاسيلتيز يلي بتميزه هي ملعب كره قدم ملعب كره سله ملعب طائره كره سله وطايره بجوا مع بعض في كمان نادي رياضي للسيدات ونادي رياضي للرجال هذا امر نوعا ما جيد في سكواتش وفي نادي بلاي ستيشن او مكان للبلاي ستيشن في صاله افراح اذا الواحد مثلا بده يعمل هون عرس او هيك شيء في كمان مثل ما شفنا على التراسات كلها في مثل اماكن مشتركه لكل بنايه، مكان مشترك، البلوكات بشكل عام ما بتغطي على بعضها غير بهي الزاويه شوي وبهديك الزاويه بالبي بلوك شوي، لكن بشكل عام نفس الشقق يلي بالبي بلوك يلي من هيدي الزاويه ممكن تكون مطله على السي بلوك مثلا، إلى اطلالات كمان مفتوحه باتجاهات ثانيه، فكل طابق فيه بين الخمسه والسبع شقق، هذا امر يعتبر نوعا ما يعني مقبول، ماشي الحال. مو كتير يعني مثل 13، 14، 20، 25 فلذلك انه هذا المشروع ممكن يعتبر فيه ميزة من ناحية وضعه العائلي فالخيارات المتوفرة هي 2 صالون، 3 صالون، 4 صالون، 3 صالون في قسم منها لوفت ونحن هلأ بدنا من هون ونروح نشوف النموذج فتعالوا معنا معي برا شلون يعني مثل ما حكينا ما في مساحه خضره لكن المبنى واضح معي انه الكواليتي تبعه الطريقه مرتبين فيها المباني مع الكراسي مع كذا مع المدخل فعلا الواحد اذا بده يجيب ضيف لهون ويسكت يعني تعال لعندي على البيت بينبسط بحس حاله عمل هذا هون المدخل في عندنا هون تقريبا 10 امتار هذا فقط المدخل يعني انا هون بدي ادخل لسه للممرات لجوة فبكون في عندي بالعاده هون مثل المحل رمز السري بحطه لان ممكن مثلا يجي حدا بده يحط البريد مثل اللي بيجي عنده كارغو او بده يحط البريد او كذا بحطه هون او فواتير لكن بعد هيك ما بحسن يدخل غير صاحب الشقه او اذا واحد فتح له يعني صاحب الشقه اذا فتح الباب لضيف موجود هون فبنطلع بنشوف فوق كيف الممرات فهذا هون طلعنا من المصعد ففي عندنا نحن ثلاث مصاعد واحد من بيناتهم بيجي للخدمات يعني اذا واحد بده ينقل عفش او كذا بنقوله فيه وواحد هذول اثنين بيجوا هذا وهذا لكل طابق فهذا الطابق اول ما ندخل عليه بنشوف عندنا هون لوحه بكل طابق موجوده بتقلك شلون تشكل هذا الطابق فهذا الطابق شكله هيك زائد ممر رايح هيك فهون واضح عندي انه في فقط ست شقق بهذا الطابق فال يعني الشيء واضح أنه حلو يعني هذا المدخل هيك يعني شفنا أحسن ما بقول لا في مشاريع يعني في عندي مثلا إعمار سكوير رح يطلع هون الفقاعة تبعه إذا كنت عم تشوفوا عن طريق اليوتيوب ممكن تشوفوا المشروع في مشاريع أفخم في لكن هون بالمنطقة يعني أنا إذا تقارن هذا بفادي إسطنبول يعني من وجهة نظري هذا كان ككواليتي بناء احسن حتى ككواليتي شقه ممكن يعتبر افضل بنشوف الشقه النموذجيه كمان شو وضعها وهي دخلنا على الشقه فشفتوا معي الباب يعني الباب جيد كويس هون بيجي مكان الغساله الغساله ما داخله هذا امر يعني كنا بنتمنى يكون داخل لكن اغلب المجمعات مثل ما انتوا شفتوا اغلب الفيديوهات تبعنا نادرا جدا ما تكون الغساله والبراد داخلين يعني البراد كمان مو داخل لكن شوفوا معي الخزن تبع المطبخ بشكل عام يعني نوعيته تعتبر جميله حلوه الميكروويف داخل في غساله الصحون داخله مثل ما انكم شايفين في هون فرن كمان داخل سمنس في طباخ سمنس وسحب الهواء كمان سمنس المطبخ هون مفتوح في مطبخ مغلق في بعض الشقق الثانيه بشكل عام لكن هذا اللوفت او هيدا النموذج اللي نحن عم نصوره هون هو مطبخه مغلق آه هون بنحط لكم وين؟ هون بنحط لكم هلا مساحه المطابخ آه المغلقه في باقي الشقق تشوفوهم مشان تعرفوا شو المساحات تبعهم. آه فالارضيه مثل ما كنتم شايفين معي باركي، الكواليتي مثل ما عم شوف يعني نوعا ما يعتبر جيد جدا حتى. اجمل ما هنالك يعني الواحد وقت بيدخل احيانا على مكان ممكن يقول الكواليتي حلو ايه اوكي كذا. بس في شغله بتأسره، في شغله دائما بكل شقه بيقول انه هيدا احلى شيء موجود فيها، هي هيدي الاطلاله، هيك شيء مم... شيء مثل الخيال، انك انت تشوف مدينه وغابات مم... انا بصراحه بعشق هيك منظر، بالذات لما يكون في قدامي ابراج عاليه، يعني. نحن هون موجودين على تله، فالاطلالات هون حقيقه يعني بدها تكون حكما جميله، بعد شوي بنرجع على الصالون، حاليا بنطلع أورجيكم البلكون البلكون أه ما بعرف يعني البلكون شيء حلو أنا بتخيل أحيانا أنا ببارك في بالكون موجود فيه قدامي بنايات الوضع مسكر الإطلالة زفت هذا الموضوع بشكل عام يعني ما بحبه ولا بحب إنه أبيع هيك شقة ولا بحب إنه بس لكن لما يكون في عندي بالكون له إطلالة هيك على الحدائق وعلى أه الابني هاي الأبراج العالية أو على غابات برادجراد هذا الموضوع حلو. هيدي الشقة فيها ثلاث بلاكين. مو معناتها ما في بلاكين بهذا المجمع مال إطلالة. في بلاكين بهذا المجمع ما بنصح بالشراء. فأنتوا إذا بدكم تعرفوا إطلالة كل شقة من الشقة كل بكل طابق من الطوابق عنا حصرياً بتتواصلوا معنا بتقولولي بدنا هيدا الإطلالة. تبع الشقة كذا يلي عجبتنا. نعطيكم الإطلالة. تبع هذا الموضوع حصرياً حصرياً. من عند تي دي اي ف من نشوف بعد شوي البلاكين الثانيه كمان واطلع هون في الحمام فهذا الحمام هون هو الحمام المشترك بيجي لكل آه يعني لهذا هي ال... هون مساحتها 144 متر هذا النموذج ارتفاع سقف هون 6 امتار لاني لوفت مثل ما حكينا بتجي مثل طابقين مو انه دوبلكس تجي لوفت يعني هي بيجي شوي وضع مختلف آه في شغله ثانيه انه الثلاثة صالون فهون في غرفة نوم، هيدي غرفة نوم كمان إلا بالكون وهيدي إطلالة البلكون، شوفوا معي شلون شيء مرتب ما هيك؟ مرتب هذا هون مكان تبديل الملابس، هذا الخزن موجودة طبعاً المكيف هون من ماركة ميتسوبيشي بيكون داخل فالثلاثة صالون فيها ثلاث مكيفات، اثنين وصالون فيها مكيفين، الأربعة صالون يعني فيها أربع مكيفات يعني طبيعي، واحد وصالون ما في أبداً هذا مثل ما حكينا هون المطبخ المفتوح هذا هون الصالون فالصالون صار معي وجهة زجاجية هيك شكله كتير حلو والدرج هون بيطلعني على الطابق لفوق واساساً نحن يطلعين منشوف كمان في عنا هون كمان وجهة زجاجية تانية فوق فالموضوع مثل ما قلنا يعني حتى بالليل ممكن يكون آسر جداً هذا موضوع الإطلالة هون في عند الصالون بيجي في تكييف كمان للتبريد أما بالنسبة للتدفئة هي كلياتها تحت الأرض هذا أمر جميل smart هو موجود هون بس ممكن كان يكون أحسن يعني في بعض الأنظمة الذكية تبع المنازل بتكون متطورة أكثر موضوع البرادي موضوع بتعير الإضاءة لحاله حسب هيك صار في هيك شغلات يعني بتعير الإضاءة لحاله حسب الوقت بس لكن هون في نظام سمارت هوم بشغل الضوء عن طريق ال بتطفيه بتشوف الترافيك بتشوف حاله الطقس الامر يعني نوعا ما بتسكر المي بتشغلها بتشغل التدفئه بالطفية بتطلع بتعمل حمايه للمنزل انه انا طلعت فبصير مثل في نظام انذار داخل الشقه فنطلع بنشوف الغرفتين يلي فوق نحن حاليا شفنا تحت غرفه الصالون شفنا المطبخ وشفنا كمان غرفه نوم هيدا هون غرفه نوم تاني هيدي غرفه نوم بشكل عام صغيره يعني ما انه هيك غرفه كبيره وكذا وهيك لا بس لكن استغلها بشكل كثير حلو يعني شوف آه كيف عمل طابق طابق وهذا الطابق اللي تحت آه بصير فيه سرير ثاني للاحتياط فهذا الامر بشكل عام ممكن بالديكور طبعا هذا اللي عم نحكي عنه هون هو ديكور الحائط بيجي ابيض ما بيجي بهذا الشكل هون ما في حمام لكن هون الوضع تماما مختلف هون غرفه نوم الماستر، وغرفة نوم الماستر يعني بيكون فيها حمام، وحيد الغرفة كمان فيها بالكون، وهذا البلكون كمان له إطلالة نوعاً ما تعتبر جميلة، في مكيف، آه الخزن هدول تبع تبديل الملابس ما موجودين، لكن كمساحة غرفة تعتبر جيدة، الكواليتي بشكل عام يعني مقبول، لأني هون أنا عم في آه بيجي باركي، بيجي بعدين عندي نوع من السيراميك أو البلاط، وبيناتهم في مثل قطعة ألمنيوم، الوزرة والبواط بشكل عام تعتبر جيدة شفنا شيء أحسن لكن شفنا كثير شغلات أسوأ هذا فعلاً حسوا إنه في كواليتي حلو الكواليتي تبع المبنى بشكل عام من برا ممكن يكون شوي أفخم يعني أنا قصدي هو أفخم يعني أنت لما بتدخل على المبنى من برا بتدخل على الكاريدور بتقول أوه بدي أشوف شيء كثير فاخر فاخر هون لكن في كثير أحسن لكن الواجهة الخارجية فعلاً اشتغلوا عليها بشكل جميل اشوف الحمام وبعدين اجي اختم معكم هون ف هون الحمام هذا الحمام تبع غرفه الماستر لاحظي معي انه هو اكبر من حمام غرفه الحمام المشترك تقريبا او يمكن نفس المسافه المساحه رح تنحط اساسا عندكم المساحات ومساحات الحمامات الثانيه اللي بباقي النماذج ف ككواليتي يعتبر نوعا جيد مقبول في سحب اواق ما في ورق جدران امر ماشي الحال هيك شفنا شغلات احسن كتشطيب داخلي لكن هون فعلا في تشطيب داخلي كمان حلو يعني فعلا شي حلو البناء من برا بيعطيك ايحاء انه انت عم بدك تشوف شي كتير كتير اجمل من جوا لكن من برا فعلا المبنى جميل المبنى فعلا من برا بتخليك تحس حالك انك انت جوا حلو شفنا كتير شغلات اسوء من هيك لكن كان ممكن يكون اجمل كواليتي مع هيك العيوب ما كثيره يعني ما في مسبح مغلق للسيدات مفصل عن الرجال امر عيب يعني كان يفضل يكون موجود مساحات خضراء ما في هذا امر كان يفضل يكون موجود بدنا نحكي كمان على بعض الامور السلبيه مثل مثلا ما في مسبح مفتوح اساسا ابدا هذا امر شوي الطلعه هون هذا الامر ممكن يكون شوي مزعج لكن خلينا نحكي شوي كمان عن الايجابيات بدايه قبل ما ننتقل للايجابيات تقييم هذا المشروع هون بنص الشاشه فكل المشروع تبع تي دي اي حسب معايير تي اي الخمسه يعني بندرسها تماما بشكل موضوعي ففي ناس بهم الاطلاله فبتشوف تقييم الاطلاله لحال لكن مجموعه التقييمات كلهم بيطلع معكم هون بس ما بعرف هو وشو الرقم اللي بده يدرس بعدين ينحط بالنسبه لايجابيات المشروع حقيقه كثيره انا مجرد وقوفي هون عم بشوف غابات بلغراد عم بشوف وادي اسطنبول عم بشوف سكاي لاند عم بشوف شارع الاي 80 يلي بوصلني بالقسم الاسيوي يلي بوصلني في القسم الاوروبي على اغلب مناطق القسم الاوروبي من هون لمركز المند يعني مسافه ما كثير طويله اساسا في محطه مترو اساسا موجوده وفي خط أساسا مترو كمان عم نعمل مطار الثالث مو كتير بعيد ال... هون في جامعة اسمها أطلس في مدرسة خاصة هون عم بشوفها في مدرسة خاصة كمان تاني صار بهذا الاتجاه هذا كله احبائي معكم أساسا بالخريطة الجوية الخاصة بتي دي اي فنحن فال... حكينا انه الميول عيب أمر سلبي لكن أنا لو ما كان في عندي هذا الميول ما كنت شفت هيدا الإطلالة فدائما أحيانا الواحد ممكن يلاقي أمر سلبي لكن ممكن يعطيه ميزة ممكن نلاقي امر ايجابي ممكن ياخذ بالمقابل سلبيه مقابله ما في غير تحته ثلاث محال تجاريه لكن في ماركت كثير قريب منه بالخريطه كمان رح تشوفوه فالاطلاله على غابات بلغراد اطلاله ساحره اذا بنقارن الاسعار بين هون وبين وادي اسطنبول في فرق كثير كبير كثير يعني ليش؟ لاني هون شوي ابعد عن وادي اسطنبول يعني انا بشوف وادي اسطنبول ممكن حتى اروح عليه مشي لكن الاسعار في فرق إذا بدكم تعرفوا الأسعار أكتر تطلعوا عليها ممكن تلاقوا أسفل الفيديو في رابط بياخذكم على الويب سايت محدثة فيه الأسعار بشكل دائم، طبعا دائما أسعار تي دي اي هي حصرية بالكامل، يعني لا يمكن أي حدا ياخذ الأسعار تبع تي دي اي. نحن عندنا عقود دائما بتكون حصرية، إذا كان هذا المشروع من شبكة مشاريع بريميوم معناتها فيه ضمان إيجار، معناتها تطاببه مجاني بالكامل على شركة الإنشاء فقط لا دي اي. فقط لا غير معناتها ضمان الايجار ممكن يكون 5 سنين 3 سنين 10 عشو سنين 20 سنه هذا حسب فتوصلوا معنا مشان باقي التفاصيل ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد من بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته